Tudorel Toader vine cu explicabii, cum motivează ministrul Justiției absenba de la audierea Laurei Codruca În timp ce la CSM are loc audierea momentului, ministrul Justiției, Tudorel Toader absentează de la eveniment sublinierea liniere aparte la bilanculant. Le-a spus jurnal subliniertilor ce subliniere, subliniere ar fi dorit să participe la audierea la orei Codruca Covesi, însă ar fi fost incorect să nu vină la bilancul unei instituții din subordinea sa. În calitate de ministru coordonez direct activitatea în sublinierei ar fi incorect să-i coordonez sublinierei să nu vină la bilan. Nu poți să fii în două locuri în același subliniere-i timp. Dacă subliniere din care era în alt zi sau la altor, sigur mergeam, le-a spus ministrul justiciei jurnale subliniere Secția pentru Procurorii ACSM Discut la acest moment Raportul întocmit de Inspecția Judiciar cu privire la Săvârii Subdivierea de cetră Procurorul Subdiviere F. La Laura Codruca-Covesi, I. Procurorul Subdiviere F. Adjunt, Marius Iacob, a unor abateri disciplinare. Este o procedură care nu este publică. Ne-am prezentat. Vom prezenta cereri pentru administrare de probe, cereri de aprare stimuliere. O să vedem rezultatul. O să ne prezent microbele în atrare, o să ne facem aprările, o să vedem decizia, a declarat Laura Codruca Covesi la intrarea în sediul CSM, conform Major